Місцевий житель Віталій пробує батарею. Чоловік каже: "Зараз вона холодна. Батареї вчора ще були тепліші, а сьогодні зранку пробув, вже холодні. Буде холодно, буде вчати обігрівачі", говорить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 обслуговує котельня. По навчальних закладів ми можемо залишити на них опалення в період подачі гарячої води, так само на лікарні, які ми обслуговуємо.